מה קורה קיוברים? כאן פיני קיוברים ועוד צריך להיות חגש ויום אני הולך להראות לכם את כל הלאובים שלי ואיך להם ישמעין איתם אז בואו נתחיל אז אין הכל הלאובים שלי הגן לוב הכי ימני לאדון נמצא ה-XMT לאדון 50K שהוא לא ממש טוב שנשמר לה המון המון זמן 7K משמאלו המרשן ולעדו נמצא הדיין הד... לוב לוב ממש טוב אז בואי נראה לכם עכשיו איך לשמן עם כל הלובים האלה כי הם לובים מצוינים אז בואו נעבור הלאה אז זאת השנקשה ומסתרם שתם שתיים היא ראה ממש לא סמוב קלקת אני ממש הייתי רוצה לה את זה כי אני ממש אוהב את ההרגשה שלה בשבילה אני אשתמש בדיין לוב, ו... ראה, כי הדיין לוב מומש שמיית בטרקסס אפילו טיפה ובמקום הטרקסס בסוף אפשר להחליף את הטרקסס בגן לוב כי אני רוצה לעשות את הסמוב וגם קצת איטית בגלל לוב אז בואו נשים כמה טיפות מהגן לוב נפתח אותו נפתח גם את הדיין לוב ונתחיל לשים קצת דיין לוב הלאה קוראו על טראקס נתחיל לעשות לזה ברייק אינין שזה יהיה ממש טוב ויפה שזה ירגיש טוב אני מרגיש כבר שינוי שזה יתחיל להעט שזה דבר טוב עכשיו אנחנו נצטרך לשים עוד גנלוב כדי להעט את זה הקורנר קטנק שזה הפך להיות הרבה יותר טוב יש גם אז בואו נוסיף קצת דגן לו, נשים כמה טפות לא בשנה אם זה יסלג הכל בסדר ובואו נעשה קצת טרנינג כדי שנרבב את הלוב יש עכשיו שינוי הרבה יותר טוב לקובייה היא מרגישה הרבה יותר טוב, היא הרבה יותר מהירה וכן, זה הכל לקובייה הזאת היא הרבה יותר טובה עכשיו יותר טובה. קצת לובית, אבל רבה יותר. אז זאת הארס 3M, קוביה מצוינת. אני ממש ממש אוהבת היא סמוב, אבל קצת איטית. אני כן הייתי רוצה לשמן אותה ולהפכ אותה ליותר מהירה. אבל אני רוצה שהרגשה של smoothness, של הסמובטנש שלה עדיין תישאר. בשבילה אני אקח את המרשן ואת ה... XMT וגם את הטראקס 7K לכל. אז בואו נמשיך הלאה השאם הזה אני הולך לקחת את הקוביה ו... אני אפילו חושבת את היה מהירה יותר בכך שאני אשים קצת הלאה טראקס אז בואו נפתח את הקוביה. עכשיו, אחרי שפתחנו את הקוביה אנחנו הולכים קצת לוב על 7 k אנחנו לשים קצת הלאה טראקס כן, כן, זה קצת חרוז, כן מתחרז. אני צריך להיזהר כי אני בלי ספנסר, אבל זה לא משנה כמה אני הולך לשים, כי זה יהיה טוב. כן, עכשיו אני שמתי קצת הרבה לוב, אבל זה עדיין לא משנה, כי אני הולך להרבב את הכל. עכשיו אנחנו לקוביה, ו... אנחנו נוסיף אחר כך את הלובים שלנו שהם המרשן וה-XMT לוב שהוא לוב מצוין דרך אגב הוא לעשרה סיסי עשרה מיליטרים זאת הדבר הוא עולה רק שלשת דולר עם הוא קיובי קל אפילו אתם רואים הקורנר כאן כשהקובייה השתפר אני ממש אוהב עכשיו עכשיו אני אעשה איזה סולב אחד להעביר את הלוב כן? כדי שהכל יהיה יותר טוב עכשיו אני אוסיף עוד קצת אה, מ אני אוסיף מהמרשן ומהלוביסט XMT אני אעשה את זה בשורה שאני אוסיף בכל קורנר שתי טיפות אחת של XMT ואחת של מרשן ובכל צד אחר של הקורנר עכשיו אני מדגים לכם איך עושים את זה? על התהליך הזה אתם חוזרים 4 פעמים כדי לעשות 4 טיפות מכל לוב עכשיו כשסיימנו אנחנו נעשה קצת וורקין לקוביה היא עכשיו הרבה יותר מירה ועדיין נשארה סמוד אני ממש אוהבת הרגשה שלה עכשיו אז בואו נעבור לקובייה בזאת האוטוונג ZTS אממ um, היא קובייה ממש ממש טובה היא קצת ישנה 아, זה האוטוונג זה לא האוטוונג ZTS היינו להשאלה קצת סלו האוטוונג ZTS יש לה ממש ממש מהירים קריספי וקצת קליקי אני ממש אוהבת הרגשת שלה והייתי רוצה להפכות על המהירה יותר אז אני אקח עכשיו את xmt את ה 7K ואת ה-Gunlub שלנו Um, במקום ארשון, כי אני לא רוצה שזה יהיה כל כך מהיר. אנחנו נצטרך עכשיו לפתוח את הקוביה שלנו, כפי שאתם רואים. ובשלב אנחנו נתחיל להכניס את ה- XMT שלנו. ועוד לא נשים את הטרקסס שלנו, שזה הקורלוב. עכשיו אנחנו ננסה כמה שיותר להכניס שם, על הקורנר, להכניס הכל, לשים הכל במקומון המקורי, והאסמבל. אז השילוב הזה יהפוך את הקוביה להרבה יותר סמוד במהירה, שאני ממש אוהבת ההרגשה הזאת. עכשיו היא קוביה הרבה יותר טובה. זה היה קצת קשה להרכיב אותה, היא טובה מאוד. היא הרבה יותר סמוב, כפי שאתם רואים, היא גם נשמעת שונה, בסרטון הזה אני לא יכול להשמיע לכם, כי היא מיקרופון חדש שנשמע הרבה יותר טוב, ואני ממש שמח שיש לי אותו, כן, זו הרגשה מצוינת, שאני ממש ממש אוהב. אלה כל הלובים שלי, אלה לובים ממש טובים, ואני ממש שמח שאתם הגעתם לסרטון הזה כדי לראות הכל. אז אלה השילובים הכי טובים. כל הלובים המהירים. זה אלה, הבן לבן. עוד לוב, לבן. הבי ממש טובים. זה לוב לקור, זה פיס לוב והוא גם לוב לקור זה הכל היום אני מקווה שנהנתם, אני ממש מקווה שנהנתם הסרטון הזרוצה לי על ידי גאי הלוי ככה אני מקווה שנהנתם לשם שלו, שמבטאים זה הכל היום, מקווה שנהנתם ונתראה בפעם הבאה